هل سمع أحدكم بقصة أكثر رجل ندم في التاريخ والتي صارت قصة ندامته مثل يضرب بين الناس فيقال أندم من الكسعين وهو رجل من الجاهلية ويدعى محارب بن قيس الكسعين سمي الكسعين نسبة إلى بلاده التي يعيش فيها وهي كسع أو كسعة اشتهرت قبيلته في ذلك الوقت بأن فيها رمات لا يخطئون أهدافهم كانوا من أمهر الرمات بين العرب كان فيهم أربعون راميا يسمون برمات الحدق يعني رمات الحدق أي أنهم يقدرون على إصابة حدقة العين ومن عجائب ما روي عن هؤلاء الرماه أنهم كانوا في الليل عشرة منهم كانوا يتسامرون فسمعوا صوت صوت شيء يمشي على الأرض في الظلام فالتفتوا ورموا بالسهام نحو هذا الصوت لم يروا شيئا ولكنهم سمعوا الصوت فرموا بسهامهم نحو الصوت فاصبح الصباح فراوا عشره من السهام في جسد قرط كان الكسعي من بينهم وكان راميا ماهرا الا انه كان يطمح الى ان يكون الامهر فيهم لدرجه انه كان مهووسا بالرمايه وكان يحلم بان يكون افضل رام بين العرب فذات يوم كان يرعى ابله في الصحراء رأى شتله لنوع من الاشجار النادرة والتي قد انقرضت ولم يعد لها وجود في ذلك الوقت وهذه النبتة تصنع منها السهام والاقواس فرح بها كثيرا واعتبرها هدية من السماء وهي التي سيكون فيها تحقيق حلمه بأن يصنع منها سهما ليس له قوسا ليس له مثيلا بين العرب فقام بالاعتناء بها وكان يسقيها من ماء شربه وظل على هذه الحال يعتني بها ظل يحرسها ويمنع الحيوانات التي تأتي لترعى بالقرب منها خوفا عليها وظل على هذه الحال عشر سنوات حتى اشتد ساق الشجرة وأصبحت جاهزة لصنع قوس فقطعها وصنع منها قوسا وخمسة سهام عندما أكمل صناعة القوس والسهام كان الظلام قد حل فلم يستطع الصبر حتى الصباح ليجرب القوس والسهام فذهب إلى جبل تكثر فيه الوعل والضباء وكمن خلف صخرة فمر قطيع من الضباء هو لم يراها ولكن معروف بمهارته أنه يرمي شيء على الصوت رمى سهمه الأول فرأى شرر تطاير من حي... من صخرة فعرف ان ال... ان سهمه قد اصطدم بصخرة فطار منها الشرر فأيقن انه اخطأ هدفه فكمن مرة اخرى الى ان مرت ظبي او وع الآخر سمع صوت مشيه فرمى على صوت المشي فتكرر نفس الشيء اي ان السهم اصدر شررا من ظهر من ظهر صخره فايقن انه اخطا الهدف مره اخرى وتكرر هذا الحال حتى انتهت سهامه الخمسه فغضب غضبا شديدا فرمى القوس على صخره وظل يضرب به صخره حتى تكسر فلما طلع الصباح رأى خمسة من الضبا قد لطخت بدمائها وقد اخترقت السهام أجسادها فندم على قوسه الذي كسره فعض أصابعه حتى قطعها بأسنانه وقال ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إِذَا لقتلت نفسي تبين لي سفاه الرأي مني لعمر الله حين كسرت قوسي وقد كانت بمنزلة المفدى لدي وعند صبياني وعرسي وهكذا أصبحت قصة الكسعي مثلا يضرب بين الناس فيقال أندم من الكسعي ويحكى أن الفرزدق ذات مرة حصل معه خلاف مع زوجته النوار فاستفزته بالكلام فطلقها ثم ندم على ذلك وقال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار فكنت كفاقئا عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له النهار